بعد حداك ان تعرف من هو المنتخب الاكثر تحقيقا للاهداف في تاريخ كاس العالم اذا كنت تعرفوا الجواب اكتبوها على السريع بالكومنت قبل ما اقولك أنا شو هو الجواب الصحيح خليكم معا المنتخب الاكثر تحقيقا للاهداف في تاريخ كاس العالم هو البرازيل وذلك ب 229 هدف، بتعرف شو يعني 229 هدف؟ يعني تقريبا 10% من كل الاهداف المسجله بتاريخ كاس العالم هي للبرازيل، يا عفو الله يعني معظم الارقام القياسيه المسجله بتاريخ كاس العالم هي للمنتخب البرازيلي، بس لحظه قد عدد كل الاهداف المسجله بتاريخ المونديال؟ شوفوا الحلقه الجايه، ومثل العادي كنت معكم عبد غريب لمعلومة جديده عن المونديال ومكمل معكم بهالتغطيه حتى اعلان البطل بقطر 2022، اكيد ما تنسى الاشتراك واللايك والفولو على شخصية وعسابات القناة بتشوفون بأول كومنت مسبتين شوفكم بالحلقة الجاية سلام